جب سرکار مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کسی بیمار کی عیادت کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہ ازہب الباسا رب سے وشفا انتشافی لا شفاء اللہ شفا کا شفا اللہ سقما ترجمہ اے اللہ اے لوگوں کے رب عذاب و تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری دی ہوئی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ایسی شفا دے کہ بیماری کچھ بھی باقی نہ رہے جامع ترمزی 3565